Námið gerði mér að klyfta að horfa öðru í þessu hlutina. Hjálpaði til við að efla skapa þetta hugsu mína. Og í rauninni dýfkaði þá þekkingu sem maðið innan hóð til að gera. Og þetta hjálpa manni að komast út í atvinnuliðið og takast á við raunveruleika.